بما يخدم بأهداف العمليه السياسيه في نهايه المطاف بطبيعه الحال نختلف كلنا ان الاعلام له دور اساسي في ابراز المشهد السياسي لاي بلد وبلدنا المغرب بطبيعه الحال من البلدان التي فعلا الاعلام له دور وله بصمة كبيره في ابراز المشهد السياسي انت اكيد دابا الان قديما كان صعب جدا ان تفهم ما يدور في البلد حاليا اصبحت الخبر بسرعه متوصلون بالتلفزيون الجرائد <تصفيق> انا دابا كما قلت بهذا الشيء المواصلات فيسبوك انستغرام عشان فقط طبعا الحكومه ولا البرلمان اللي تحت حسابات الاحزاب اي شيء باش السياسي المغربي يعني بقى يعرفه العادي والبادي الكل يعرف ما يحدث في هذا البلد وبالتالي هذا واحد العلاقه تربط بين الاعلام عنده واحد الدور بالغ تحظى دور محوري في ابراز المشهد السياسي المغربي مجتمعات العرب يعني المحاور اللي غادي نناقشوا هذا العام هذا عندنا خصنا نناقشوا هذه العناصر اول حاجه المدخل المفاهيمي بعد ما كنحاولوا هذا واحد الجانب اساسي جدا عندنا الوضع ديال الاعلام الوظيفه السياسيه للاعلام غنتكلموا على الاعلام كعامل في تشكيل الوعي السياسي اللي هذا كيعني احنا محتاجينه ربما أكثر من أي وقت مضى، كذلك الإعلام ودوره في تشكيل ثقافة العزوف السياسي، من صدمة، سياسية هي عزوف، عزوف السياسي، واحد الشريحة كبيرة جدا، حنا غنشوفو الإحصائيات ربما نتصدموا بهذا الواقع، كذلك غنشوفو الإعلام هذا الإعلام فعلا ساهم وله دور في تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، هادو محاور كبرى اللي غنحاولو بعض هذا نتابعها هذا، بالتفصيل والمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب حفزت باكونكم يعني لكم بزاف معرفي وزادتنا الخبرات والتجارب اللي في اغناء نقاش هذا في العرض غادي نوسط المحاور الكبرى غادي نتكلموا عليهم اول حاجه غادي نتكلموا على مدخل مفاهيم واحد من فوق اللي يعني في علم غادي نقوم نناقشوا نناقشوا بشكل بشكل كبير السياسي. الاعلام السياسي وسائل الاعلام السياسي شنو قصد الاعلام السياسي في غياب هذه هذه هاد الشريحه هذه نتا الاعلام السياسي اش كيعني الاعلام السياسي عندنا واحد المصطلحات نحاولو نناقشوا هاد النقطيه اللي بها اللي عندنا هنا دابا واخا كنقول مثلا الاعلام السياسي كاين اعلام اجتماعي كاين اعلام ثقافي كاين اعلام اقتصادي كاين اعلام ها اعلام رياضي اعلام رياضي كاين اعلام سياسي اش كنعرفو الاعلام السياسي ما يتيش ما كذب اللي بغات يلا تصدى صدا يتيم وما يروج وما يالمسائل (الآليات) التي تتخدم بها المجال